الكثير من التجار تتوجه إلينا وتشتكي من سياسة موقع إيباي وتعليق حسابهم وفي هذا الفيديو سأطلعكم على خمس عوامل ستساعدكم تجنب تعليق حسابكم والحفاظ على سلامة حسابكم مرحبا انا رضا عازم من كامبوست اكاديمي مختص في مجال التجاره الالكترونيه. العامل الاول للحفاظ على سلامه حسابكم هو عدم اعلان منتجات المعرفه في قائمه الفيرو لموقع ايباي. قائمه الفيرو هي عباره عن قائمه ماركات عالميه. هذه الماركات لا تسمح ببيع منتجاتها على موقع ايباي. كل من يعلن منتجات لهذه الماركات ايباي سيحذف الصفحه وسيعاقب المشترين الجدد في الموقع من خلال تعليق حسابهم او التجار القدامه في الموقع سيمنعهم من اعلان منتجات لمده 30 يوم او ما يراه مناسب لذلك اياكم اعلان منتجات المعرفه في قائمه الفيرو يوجد رابط في وصف الفيديو يريكم قائمه الماركات الممنوع اعلانها العمل الثاني هو بخصوص طلبات الارجاع اياكم تجاهل طلبات الارجاع التي المشترين بحالة احدى المشترين يطلب ارجاع المنتج. عالجوا هذه الطلبيات باسرع وقت ممكن. ابقاء طلبيات ارجاع مفتوحة لوقت طويل ستسبب بضرر كبير لحسابكم. العامل الثالث هو طلبات الالغاء او حل النزاعات بينكم وبين المشترين. كما هو الحال في طلبات الارجاع ايضا يوجد طلبات الغاء او الشكاوي التي يرفعها ضدنا المشترين بين الحين والاخر لعدة اسباب تحصل ايضا اياكم تجاهل هذه الطلبات او الشكاوي عليكم معالجتها باسرع وقت ممكن لا تبقوا هذه الطلبيات او الشكاوي مفتوحه لوقت طويل لانها ستعمل ضرر كبير على حسابكم وقد تسبب لاغلاق حسابكم العامل الرابع هو عدم التأخير في دفع الرسوم الشهرية لموقع ايبي بحالة التأخير في دفع الرسوم لموقع ايبي لوقت طويل ايبي سيغلق حسابكم وحتى انه قد يرفع شكوى قضائية ضدكم لذلك اعطوا موقع ايبي حقه ولا تتأخروا في دفع الرسوم الخاصة بهم العامل الخامس والاخير حاولوا عدم الدخول لحسابكم من عدة اماكن او من عدة شبكات انترنت بحالة دخولكم لعدة شبكات في فترة زمنية قصيرة هذا سيضيء ضوء أحمر لدى إيبي ولاحظت عدة حالات تعليق الحساب بسبب ذلك حاولوا العمل على حسابكم من شبكة واحدة أو اثنين ليس أكثر وأخيرا أريد أن أطلعكم أن موقع إيبي في الفترة الأخيرة يغير سياسته بخصوص التسجيل بالموقع للتجار الجدد فقد لاحظنا العديد من التجار الجدد عند تسجيلهم للموقع موقع ايباي يعلق حسابهم ويطلب منهم ارسال لهم مستندات توثيق مثل نسخه من جواز الباسبورت وفاتوره باللغه الانجليزيه ليوثقوا هويتهم لذا لكل تاجر جديد قد تم تعليق حسابه ليتواصل مع موقع ايباي ويوفر لهم المستندات اللازمه اتمنى انني نجحت بمساعدتكم بالحفاظ على سلامه حسابكم لا تنسوا الاشتراك بقناتنا ومتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية سأراكم في فيديو آخر